Τα σδόια, τα άγρια σδόια, μέρος το πρώτον. 1. Ο χιποπόταμος. 2. Ο χε κάμελος. 3. Ο χύβος. 4. Ο τάραντος. 5. Ο πίθεκος. 6. η φόκε. 7. Ο σύαγρος ο χιους άγριος. οκτώ, ο χέ έλαφος.